Λυσία. λόγος κατά του Ερατοσθένη, ενός από τους τριάκοντα τυράννους, εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Τελευταίο μέρος. Αφού λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε είναι αδύνατο να τους επιβάλλετε την ποινή που τους αξίζει, δεν είναι εσχρό να αποκλείσετε και την οποιαδήποτε τιμωρία που ίσως θέλει κάποιος άλλος να τους επιβάλει Από τη στιγμή που οι δικαστές δεν είναι άλλοι παρά αυτοί ακριβώ που υπέστησαν τα δεινά, που φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερο θράσο αυτό που έχει έρθει για να αντικρούσει τι εναντίον του κατηγορίε μπροστά στου ίδιου του μάρτυρε τη φαυλότητά του. Αυτό δείχνει ή ό,τι σας γράφει στα παλιά του τα παπούτσια ή ό,τι στηρίζεται σε κάποιους άλλους. Ό,τι από τα δύο και αν συμβαίνει πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Σκεφτείτε ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι έκαναν αν δεν υπήρχαν κι άλλοι να τους βοηθήσουν και ούτε θα είχαν επιχειρήσει τώρα να έρθουν εδώ αν δεν πίστευαν ότι απ' αυτού θα σωθούν και πάλι οι οποίοι βέβαια δεν έχουν έρθει για να βοηθήσουν αυτούς, αλλά γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα για ό,τι έκαναν ούτε για αυτά που ίσως θέλουν να κάνουν στο μέλλον, αν αφήσετε ελεύθερου τους υπεύθυνους των μεγαλύτερων εγκλημάτων, παρόλο που τους έχετε στο χέρι. Αλλά είμαι περίεργος να δω και τους συνηγόρου τους. Τι θα πούν, άραγε θα σα ζητήσουν προσωπική χάρη σαν έντιμοι και ενάρετοι πολίτες προτείνοντας να αξιολογήσετε σαν πιο σημαντική τη δική τους αρετή από τη φαυλότητα των πελατών τους. Θα ήθελα όμως να είναι αυτοί τόσο πρόθυμοι να σώσουν την πόλη όσο πρόθυμοι είναι οι πελάτες τους να την καταστρέψουν ή μήπω σαν φοβερή στο Λέγιν θα απορρίψουν τις κατηγορίες και θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι οι πράξεις των πελατών τους είναι ανεκτήμητης αξία όμως για την υπεράσπιση τη δική σας κανένας από αυτούς δεν αξιώθηκε να μιλήσει ποτέ ακόμη και όταν είχατε δίκιο. Αλλά αξίζει να δούμε και τους μάρτυρες υπεράσπισης που καταθέτουντας υπέρ αυτών στην ουσία ενοχοποιούν τους εαυτούς τους γιατί θαρρουν πως είστε επιλύσμονες και ηλίθιοι αν έχουν την εντύπωση ότι μέσω τη πλειοψηφία τη δική σα θα σώσουν άφοβα του Τριάκοντα, ενώ εξαιτία του Ερατοσθένη και των συντρόφων του στην εξουσία, φοβόντουσαν ακόμα και στο ξώδι των εκτελεσθέντων να πάνε. Ωστόσο, αυτοί αν γλιτώσουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν την πόλη σε νέα καταστροφή. Εκείνοι όμω οι πολίτε που αυτοί εξόντωσαν με το θάνατό του, εξάντλησαν τα όρια τη τιμωρία που θα μπορούσαν να του επιβάλλουν οι εχθροί. Δεν θα ήταν λοιπόν φοβερό αν μαζί με όσου άδικα εκτελέστηκαν χάνονταν και οι φίλοι του. Ενώ για αυτού που οδήγησαν την πόλη στην καταστροφή, αλήθεια θα έρθουν ίσω πολλοί στο ξόδι του, αφού τόσοι πολλοί ετοιμάζονται να του βοηθήσουν. Και να πάρει, φαντάζομαι πω είναι πολύ πιο πρόσφορο να αντιδικήσει κανεί μαζί του για όσα δεινά τραβήξατε εσεί, παρά να υπερασπίσει όσα έχουν κάνει αυτοί. Και όμω λένε πω από όλα τα εγκλήματα των Τριάκοντα ελάχιστα μόνο έχουν διαπραχθεί από το έρατοσθένη και με αυτό το αιτιολογικό ζητούν την αθώωσή του. Το ότι σας έχει κάνει όμως περισσότερα εγκλήματα από όσα οι άλλοι Έλληνες αυτό δεν το θεωρούν αρκετή αιτία για να καταδικαστεί σε θάνατο. Αλλά θα τους δείξετε εσείς τι γνώμη έχετε για τα πράγματα. Αν δηλαδή τον καταδικάσετε θα γίνει φανερό ότι σας εξοργίζουν οι πράξει τους. Αν όμως τον αθωώσετε, θα φανείτε στα μάτια όλου του κόσμου ότι επιθυμείτε κι εσείς τις ίδιες πράξεις, και δεν θα μπορείτε να λέτε ότι εκτελούσατε τις εντολές των Τριάκοντα, γιατί τώρα κανείς δεν σας αναγκάζει να ψηφίσετε αντίθετα με τη συνείδησή σας. Σας συμβουλεύω λοιπόν να μην καταδικάσετε με την ψήφο σας, τους εαυτούς σα αθώνοντά τους, και μη φαντάζεστε ότι η ψηφοφορία θα είναι μυστική, γιατί έτσι κι αλλιώ. Θα ανακοινώσετε φανερά στην πόλη την άποψή σας. Πριν κατεβώ από το βήμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω λίγα πράγματα τόσο σε εσάς από την πόλη, όσο και σε εσάς από τον Πειραιά, και να ρίξετε την ψήφο σας, παίρνοντας μάθημα από τις συμφορές που σας έχουν βρει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αρχίσω από σας που είστε από την πόλη πρώτα. Λάβετε υπόψη σας, ότι αυτοί σα κυβερνούσαν τόσο βάναυσα που αναγκαζόσασταν να διεξάγετε έναν τέτοιο πόλεμο ενάντια στα αδέλφια σα, του γιου και του συμπολίτε σα, πόλεμο που αφού τον χάσατε, είστε στην ίδια μοίρα και με τα ίδια δικαιώματα με του διοικητέ. Ενώ αν νικούσατε θα είχατε υποδουλωθεί σε αυτού. Και αυτοί έκαναν του οίκου του μεγάλου και τρανού, εκμεταλλευόμενοι καταστάσει, ενώ οι δικοί σα εξαιτία του συρρυκνώθηκαν γιατί βέβαια δεν θεωρούσαν οτι έπρεπε να βγαίνετε κι εσείς μαζί με αυτούς κερδισμένοι, μόνο σας ανάγκασαν να εισπράτετε την ίδια με αυτούς χλεύει, φτάνοντας σε τέτοιο βαθμό περιφρόνησης απέναντι σας, ώστε δεν προσπαθούσαν να κερδίσουν την αφοσίωσή σας με το να μοιράζονται μαζί σας τα καλά. Παραπίστευαν πως θα έχουν την εύνοια σας φορτώνοντας και σε εσάς τη χλεύει και το διασυρμό. Γι' αυτό κι εσείς τώρα. Που δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, πληρώστε τους με το ίδιο νόμισμα και σε όσο βαθμό σας αναλογεί, τιμωρήστε τους. Κάντε το για τους εαυτούς σας και για όσους είναι από τον Πειραιά. Θυμηθείτε ότι αυτοί οι μοχθηροί και φαύλοι σας κυβερνούσαν σαν να ήσασταν υπήκοοι. Θυμηθείτε ότι τώρα είστε ισότιμοι συμπολίτε εντύμων και γενναίων αντρών. Ότι πολεμάτε εναντίον των εχθρών, ότι παίρνετε μέρο στις αποφάσεις που αφορούν την πόλη. Θυμηθείτε ακόμη τα στρατεύματα κατοχή, που του κουβάλησαν και του εγκατέστησαν στην Ακρόπολη για να εγγυώνται τη δική του εξουσία και τη δική σα σκλαβιά. Θα μπορούσα να σα πω και άλλα. μεν όμω αυτά. Όσοι τώρα είστε από τον Πυρεά, θυμηθείτε πρώτα πρώτα τα όπλα σα πήρατε μέρος σε πολλές μάχες σε περιοχές μακριά από την πόλη μας, αλλά τα όπλα δεν σας τα πήραν οι εχθροί σας. Τα αφαίρεσαν αυτοί σε καιρό ειρήνης. Θυμηθείτε έπειτα ότι διέταξαν την εκδίωξή σα από την πόλη, την πόλη που σας παρέδωσαν οι πατέρες σας και ότι όσο ήσασταν εξόριστοι ζητούσαν από τις άλλε πόλεις την εκδοσή σας. Γι' αυτό νιώστε την ίδια οργή που νιώσατε όταν ζούσατε στην εξορία, θυμηθείτε όμως και τα υπόλοιπα δεινά που υποστήκατα απ' αυτούς, απ' αυτούς που άλλους τους σκότωσαν αρπάζοντας τους βία απ' την αγορά και άλλους απ' τους βωμούς όπου είχαν καταφύγει οι κέτες κι άλλους τους πήραν σέρνοντας από την αγκαλιά των παιδιών τους, των γονιών τους ή των γυναικών τους και τους ανάγκασαν να αυτοκτονήσουν χωρίς να επιτρέψουν ούτε την νόμιμη ταφή του, νομίζοντας ότι η εξουσία τους είναι πιο νόμιμη και σταθερή απ' την τιμωρία που στέλνουν οι θεοί, και όσοι γλίτωσαν από το θάνατο, αφού πέρασαν ένα σωρό κινδύνους, αφού πλανήθηκαν σε πόλεις και πόλεις διωκόμενοι από παντού, παν φτωχοι, δίχως καν το καθημερινό, με τα παιδιά σα άλλοι στην πατρίδα, εχθρικοί για σας κι άλλοι μαζί σας τα ξένα ήρθατε κάποτε στον Πειραιά, παρόλη την αντίδραση. Και μόλον ότι αντιμετωπίσατε μεγάλους κινδύνους, χάρη στην ανδρεία σας καταφέρατε να ελευθερώσετε τα παιδιά σας, και τα άλλα από τα ξένα να τα φέρετε πίσω στην πατρίδα. Ενώ αν η τύχη δεν σας είχε βοηθήσει, και είχατε αποτύχει, ήδη θα μένατε στην εξορία, γιατί θα φοβόσασταν μην πάθετε τα ίδια που είχατε πάθει και στο παρελθόν, και ενώ ήσασταν από την π δεν θα σας οφελούσαν ούτε τα Ιερά ούτε η Βομή που ακόμα και στους άδικους προσφέρουν ασυλία. Κι όσο για τα παιδιά σας, όσα ήταν εδώ θα ζούσαν με στην καταφρόνια, και όσα ήταν στα ξένα θα ζούσαν σαν δούλοι μέσω των ασήμαντων πολιτικών τους δικαιωμάτων, γιατί δεν θα είχαν κανένα να τους σταθεί. Αλλά δεν θέλω βέβαια να μιλάω για αυτά που επρόκειτο να συμβούν, επειδή δεν μπορώ να μιλήσω για όσα έκαναν αυτοί γιατί δεν φτάνει ένας κατήγορος, ούτε δύο χρειάζονται πολλοί. Εν έβαλα τα δυνατά μου για να υπερασπίσω τα ιερά που αυτοί ή τα ξεπούλησαν ή τα μόλυναν με την παρουσία τους στην πόλη που την έκαναν ανίσχυρη και ανυπόλυπτη, τους ναυσταθμούς που τους ξύλωσαν όλους και τους νεκρούς που επειδή όσο ζούσαν δεν μπορούσατε να του υπερασπιστείτε τουλάχιστον βοηθήστε τους τώρα που πέθαναν. Πιστεύω ότι μ' ακούν τώρα και θα ξέρουν ότι αποφασίζετε με την ψήφο σας. Και οι γνώμη που έχουν είναι πως όσοι ψηφίσετε αθωτικά θα είναι σαν να έχετε καταδικάσει σε θάνατο εκείνους, ενώ όσοι τιμωρήσετε αυτούς εδώ θα είναι σαν να τους τιμωρούν για χάρη εκείνων. Σταματάω εδώ το κατηγορητήριο. Έχετε ακούσει, έχετε δει, έχετε υποφέρει, τους έχετε, βγάλτε απόφαση. Λυσίας Λόγος κατά του Ερατοσθένη ενός από τους τρία τυράννους εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Τέλος